المسك فاق المسك الخضر الا علينا بالنظر يا صاحب القبه الخضر الا علينا بالنظر هز الهلال يا أبا السهر واعطني كل محب منى ألمس المسك فاحل بي لما ذكرنا رسول الله أمور <تصفيق> الأعبد وحسن مني أنا من حسن وحسن مني أنا من حسن وحسن مني يا ابنة رسول الله المسك فاح المسك فاح I'm not a Oh يا إماما للرسالة كن شفيعي يا محمد صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم ترجمة <تصفيق> ملموسا او محسوسا وسقانا العطش كئوسا ملموسا او محسوسا فطردنا ونلنا دروسا المصلوب بحب رسول الله لا يغفلنى ولا غفيم عنى يا متهنى وأنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك وهيبقى اذا مست ايادي وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا منه والبذور الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله فنال الشمس منه والبذور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا the other